Nej, det var ju ganska tidigt som ungaren stängdes här för besök och eh, mamma tyckte det var jättejobbigt och insåg nog inte hur allvarligt det kunde vara. Eh, nu kan vi ju vara tacksamma för att det stängdes så tidigt, men första gången som vi pratade via Ipaden så att vi eh, pratade i Facetime så blev mamma jätteglad och hon sa oh! Oh, jag kan se dig! <laughs> Och nu det här senaste, att vi får träffas upp, det i varje fall. Det är, ja, det är jättetrevligt alltså. Jag menar, det, det är min dotter alltså. <laughs> att få se varandra i verkligheten, det är det viktigaste egentligen. Det enda vi saknar nu, det är närkontakten, att kunna krama om varandra. Men det får vi vänta på ett tag. Eller hur mamma?